ما تعطيني ما وما وما بتكفيني سؤالي وين ضاعت سنيني هالايامي رح تشفيني هالايامي رح تشفيني هيك مرتاح بعيون الشمس لما تبكي ولليل تشتاق، ليش محتاج؟ ايدي ممدوده لما بدك نادي واسمي لس براسك ما بتنساه، ناديني وقت الحاجة، اخوك وحتحتاجني، صيح وقت الالم لبي النداء، نسيت الناس طلعت لحتى نشفت فيي فراغ، فوت من باب كبرت للصف في مشاعر شو تخسى حس بالنوم مزعج من صوت وقتها جسمي برخي لما أشوف جاني الموت ندمان كل شي صار زمان لو دارت الايام ما هتلاقي زي ما تعطيني ماديات وما بتكفيني سؤالي ونضالي بتكثين سؤالي وانضعت سنين هالأيامي رحتش في هالأيامي رحتش في